Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία, μαζί με έγκριτους οικονομολόγους από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, να μας βοηθήσετε στην εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξη της χώρας. Είναι μια εγγύηση για την μακροπρόθεσμη ευημερία όλων των πολιτών της. Ε, αν και βγαίνουμε από την κρίση, νομίζω ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτήν. Και, συνεπώς, ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την εθνική οικονομία συμβατό με την απαραίτητη ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Μπορεί να θεραπεύσει παλιά διαρθρωτικά προβλήματα για τα οποία Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και στο παρελθόν το υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την ελληνική οικονομία, θεσμική καχεξία, σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, αρνητική αποταμίευση, αλλά και το γνώστο ότι μέχρι σήμερα είχαμε μία αναποτελεσματική κοινωνική στόχευση, προς τους πραγματικά τους Αυτές είναι μακροπρόθεσμες προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ζητηματά τα οποία λύνονται με ένα μαγικό αραβδί. Χρειάζονται πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με συνέπεια σε βάθος χρόνου και γι' αυτό και ζητήσαμε την δικιά σας συνδρομή έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μία ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη ματιά για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις. Ξέρετε καλά ότι αυτή η μελέτη δεν ξεκινά σε, από ένα λευκό χαρτί. Η Κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει ένα πολύ συγκροτημένο εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με 134 μεγάλες κεντρικές παρεμβάσεις και ταυτόχρονα επιμέρους σχέδια εκπονούνται από τα Υπουργεία όπως, για παράδειγμα, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Θα βρείτε λοιπόν πολύ χρήσιμη ύλη, αλλά και, πιστεύω, πολύ αξιόλογους συνεργάτες για να μπορείτε να εμβαθύνετε στο έργο σας. Το σχέδιό μας είναι πολύ φιλόδοξο. Είναι μια Ελλάδα η οποία θα εξασφαλίζει ανάπτυξη και ευημερία για όλους τους πολίτες, μέσα από ένα καινούριο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα τοποθετεί την προστασία του περιβάλλοντο στο κέντρο των πολιτικών μα επιλογών. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και την ανάγκη να προχωρήσουμε σε έναν πολύ τολμηρό ψηφιακό μετασχηματισμό, όχι μόνο του κράτου, αλλά και του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένη η συνολικά ελληνική κοινωνία. Ψηφιακέ προκλήσει και κλιματική αλλαγή είναι δύο παγκόσμιε προκλήσει, τι οποίε πρέπει και εμεί να ενσωματώσουμε στι δικέ μα πολιτικέ. Σα ευχαριστώ λοιπόν για ακόμα μια φορά για την συμβολή σα στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και θα περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον τα πορίσματά σας. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια και σας εύχομαι καλή δουλειά. Ε, ε, καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι Υπουργοί. Κύριοι Υπουργοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ για, την, για αυτά που έχετε πει Ω τώρα. Είναι ακριβώς αυτά που σκεφτόμαστε και εμείς να κάνουμε. Με μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκα την πρόσκλησή σας να προεδρεύσω του Συμβουλίου Αναπτυξιακή Στρατη... Στρατηγικής, γιατί πιστεύω πως η Ελλάδα υπέφερε πολύ τα τελευταία δεκα χρόνια, ίσως να μην χρειαζόταν να υποφέρει τόσο όσο υπέφερε στον βαθμό που υπέφερε. Οπωσδήποτε υπάρχουν πολύ καλές πρόκειες ανάπτυξης, αλλά χρειάζεται δουλειά για μεταρρυθμίσει, για νέε υποδομές, ε, Χρειάζεται πολιτική βουλήση, η οποία πιστεύουμε πως υπάρχει και γι' αυτό δεκτήγαμε και την πρόσκληση να προετοιμάσουμε σχέδιο. Ε, έχω δει αυτά που έχετε ετοιμάσει σήμερα και είναι πράγματι μεγάλα σχέδια, πολύ καλά για την οικονομία. Και στους κλάδους στους οποίους θα δουλέψουμε και στο οποίο που βρισκόμαστε είναι οπωσδήποτε συναφή με αυτά. Ε, πιστεύουμε πως... Το, το βλέπουμε μάλλον τις μεταρρυθμίσει και το σχέδιό μας σε δύο μέρη κυρίως. Δηλαδή, στο πρώτο μέρος, μεταρρυθμίσει και πολιτικές που να ξυγχρονίσουν την ελληνική οικονομία, να την φέρουν ας πούμε, στο επίπεδο των α, α, πιο, σύγχρονο, πιο ανεπιμένων οικονομι, μικρών οικονομιών της Ευρώπης, δηλαδή ας πούμε, Ολλανδία, Δανία, Ισραήλ ακόμα. Και αφού φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, θα βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση να αντιμετωπίσουμε τις παγκόμινες προσκλήσεις, που όπως έχετε πει είναι η νέα τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία και η κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται πολύ πίσω, κυρίως στην ψηφιακή τεχνολογία, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να την υιοθετήσει. Διαφορετικά θα χάσει ανταγωνιστικότητα, θα πάει ακόμα πιο πίσω. Και έχουμε... Στον ότι τι χρειάζεται, έχω δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό και με το Διεθνέ Οικονομικό Φόρουμ και παγκόσμια και με του συναδέλφου εδώ. Ε, πιστεύουμε πω εφαρμόζοντα αυτό το πρόγραμμα, και αυτό αναφέρεται περισσότερο και στην ειδικότητά μου στο Πανεπιστημίο, θα δημιουργηθούν θέσει εργασία για πολύ περισσότερου και νέου, να σταματήσει το brain drain, α πούμε. Ε, και περισσότερες ε, γυναίκες, θα, ε, ε, χρειάζεται να ε, μπουν στην ελληνική οικονομία, ε, το οποίο χρειάζεται πάλι και κοινωνική πολιτική, μαζί με την οικονομική πολιτική και αυτά θα τα λάβουμε όλα υπόψη. Και ε, περισσότερες λεπτομέρειες, αργότερα, αλλά έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα, έχουμε ένα μήνα εδώ που τα συζητάμε, έχουμε και κάνει γύρω και η ομάδα είναι φυσικά εξαιρετική, κύριε εδώ. πολύ.